Kiitos vaan paljon. Ja mahdollisuudesta päästä tänne hieman kertomaan meidän konostelinkin ratkaisuista. Ja tota, tosiaan ollaan ruotsalainen, ruotsalainen tota, ää, noin 30 vuoden ikäinen videoneuvottelu ja neuvottelulaitteita valmistava talo. Ja itse toimin konusteella täällä Suomen päässä niin kuin jalkaparina sitten kentällä loppuasikkaiden ja kumppaneiden apuna sitten erilaisissa haasteissa, tehtävissä, kysymyksissä ja niin päin pois. Mene myös, tarvittaa se pöydän alle ja laitan kädet saveen, että sekin on hyvin tuttua ja tulee nähtyä sitten siinä kaiken näköistä. Mutta tota, tosiaan ruotsalainen talo ja ollaan sitten alun perin suomalaisista neukkareista aika tuttuja semmoisista mm -hmm. Voisi ehkä kiteyttää kolmion muotoisia harvaita kaiuttimia niin pahalta kuin se kuulostaakin, niin tota sellaisista me oltiin tuttuja tuolla 90-luvulla ja 2000 luvun alussakin vielä. Ja sitten video, video käytännössä, videon kasvaaessa alustojen kasvaessa pikkuhiljaa sitten siinä tota, ehkä vähän jääty jälkeen, mutta nyt sitten ollaan tullut myös mukaan tähän niin videokäytännössä keskittyneeseen niin liiketoimintaas näin voi sanoa. Ja, tota, sieltä, täällä puolella sitten tosiaan tarjotaan sitten. Aika simppelisti äänituotteita, mikrofonia ja kaiottimia ja kameroita sitten eri kokoisiin tiloihin. Sitten meillä on tullut tuota, ehkä markkinoilla jonkunlainen, oikein niin kuin sanan oikeassa merkityksessä niin kuin hybridiratkaisu hybridiopetukseen. Eli ei olla keksitty välttämättä mitään uusia hienoja laitteita, vaan ollaan vaan muokattu hieman olemassa olevaa, josta ollaan saatu. Kustannustehokas ratkaisu sitten muun muassa luokkahuoneeseen. Ää, yksi statementti pitää aina mainita. Tiedet, niin kuin tiedetään, niin tota, tämä on kasvaa trendi varmasti niin, niin yrityksissä, organisaatioissa, kuntapuolella, valtionhallinnossa ja niin edelleen. Ja valitettavasti Charmelle Seikin terveiset eivät olleet kovinkaan kannustavat, mutta meidän pitää uskoa siihen, että tota, koko aika maailma menee oikeaan suuntaan. Konftel on ilmastoneutraali, ja me mitataan, kompensoidaan ja toteutetaan käytännössä sitten ympäri maailmaa sellaisessa kohteessa ne tota taloudellisia niin tukia, missä tarvitaan niin muun muassa infraa kehittää. Sitten. Niissä, niissä hankkeissa ollaan sitten vähän, niin voisi sanoa, niin maasta riippumatta niin mukana. Voi olla, että kysymyksessä on Amerikka, voi olla, että kysymyksessä on Etelä-Amerikka tai sitten Aasia. Mutta joka tapauksessa autetaan siellä, missä, missä me nähdään, että voidaan kehittää yhteiskuntaa. Sitten tässä ehkä yleisesti, minkälaisia ratkaisuja CONFTEn laitevalmistajana tarjoaa. Eli, eli ihan perinteisistä avokonttorityöpisteistä tarjotaan aina sitten, niin pieniin työhuoneisiin, moderniin työtiloihin. Ja sitten myöskin ihan niin kuin näistä pienistä neuvotteluhuoneista, aina isoihin neuvotteluhuoneihin, ää, luokkahuoneisiin. Ja voisi sanoa, että jopa ehkä tällaisiin vähän pienemmän kokoisiin auditorioihin voidaan niin ratkaista. Ja tänään, tänään tosiaan kokouksessa on ehkä hieman tuommoinen perinteisemmän näköinen luokkahuone, johon on tällä hetkellä paljon markkinoilla ratkaisuja. Ja meillä on myös, myös sitten omaa, omaa tarinaa siihen. Siinä varmasti. Muutamia toteutuksia tulossa kohta, mutta muutamia ajatuksia, mitä kentällä varmasti erilaisia tiloja on sitten, mitä niissä sitten hybridiopetusta tehdään eri tasoilla, riippuen sitten alakoulusta, yläkoulusta, lukio ja aikuisopetuksia ja niin päin pois, niin siinä on vaihtoehtoja, eli hyvin varmasti tällaisia värikkäitä erilaisia ratkaisuja löytyy. Mutta meillä meillä käytännössä ratkaisut ovat kiteetetysti, videopaketteja, missä on aina mukana kamerahubi ja mikrofoni kaiutin yhdistelmä. Eli yksi ja sama laite hoitaa molemmat, sanotaan, että tehokkaasti, tehokkaasti niin kuin tapauksesta riippuen. Ja tässä niin kuin voidaan ulottaa aina tosiaan yhden hengen kokonaisuuksista sitten aina 50 hengen kokonaisuuksiinkin. Eli kohta tulee hieman noista lisää noista isoista toteutuksista, mutta näissä on yleensä vaihtoehtona, niin kun kohteilla oli kaksi kameraa. Tällä hetkellä puhutaan niin vähän isommista tiloista koulutustiloista. Ja sitten on tällainen oma henkilökohtainen kamera, mitä itse tällä hetkellä käytän tässä, niin tämä on sitten taas tämmöiseen etätyöskentelyyn soveltuva kamera. Ja sitten Hubi käytännössä, mikä voisi sanoa, että markkinoilla yleisesti Ainakin sanotaan, alalla on herättänyt välillä kysymyksiä, että toimiiko se vai eikö se toimi. No, tekniikka ei toimi koskaan sataprosenttisesti, Heikki voin se vahvistaa, mutta se toimii lähestytään sillä tasolla. Eli käytännössä sen loppukäyttäjän tässä tapauksessa voidaan viitata opettajaan. Ainoa tehtävä on laittaa hubi kiinni työ niin kuin läppäriin. Ja sen jälkeen menee hetki ja kaikki tulee toimimaan sen mukaisesti, eli videokamera, näyttö ja sitten kaiutin mikrofonit. Tässä sitten tosiaan löytyy erilaisia videopaketteja. On tuohon kolme esimerkkiä. Meillä on myös muita ratkaisuja. Eli tuota, turvallisemmassa ympäristöissä voidaan sitten tuoda myös ihan puhtaita analogisia laitteitakin. Ja, ja sitten kun ei tarvita tällaista videoneuvottelua, vaan halutaan ihan perinteisempää puhelineuvottelua, niin sellaisiakin löytyy vielä olemassa. Ja luonnollisesti yhteensopivia ovat kaikki laitteet Teamsin, Zoom, Google ja ja muiden tunnetuimpien niin kaupallisten alustojen kanssa. Sitten seuraavaa. Osutaan suoraan itse asiassa ytimeen, eli tuohon meidän hybridiluokkakäytännössä toteutukseen. Eli Meillä tämä ratkaisu on tehty yhteistyössä Jabran kanssa, eli Jabran 65 Engage-kuulokkeet, tämmöiset suositut dektikuulokkeet isoihin huoneisiin on toteutettu yhteen meidän 800-kaihittuminen kanssa, joka käytännössä mahdollistaa nyt sitten kaikessa yksinkertaisuudessaan sen, että kun opettaja käyttää näitä kuulokkeita luokkahuoneessa, niin aina hänen puhuessaan niin sitten automaattisesti kaikki mikrobot mutentuu ja opimisen, niin kun, oppimiskokemus maksimoituu sitten myöskin verkon Eli tässä oletuksena opettaja on aina tietysti luokkahuoneessa ja oppilaita voi sitten tulla ympäri Suomea ja ympäri maailmaa käydä mistä vain mukaisesti. Ja tämä, käytännössä tämä yhteensopivuus ja toimivuus on tehty softaulla, eli tuota, viimeisimmän lokakuun sohta, tai siis syyskuun sohtapäivityksen mukaan, niin sen jälkeen 800 laite sitten toimi yhteen noiden jabrojen kanssa. Ja visuaalisesti tämä ratkaisu tarkoittaa tällaista. Eli tosiaan tuo 800 kaiutin, mikä meillä perinteisesti on aina ollut pöydälle asennettava käytännössä kaiutin, missä on 12 metriä säteily. Niin tämmöinen kaiutin voidaan laittaa Siis katto on katto ja niitä voidaan laittaa yksi, kaksi tai kolme sarjaan ja lähitulevaisuudessa jopa viisi. Mikä tarkoittaa sitä, että viisi kertaa 12 metrin periaatteessa niin tämmöinen niin koko on saatavissa Ja Se toimii samassa siis mikrofonina ja kaiuttimena, joten sanotaan aika ketterästi voidaan niin kun tehokkaasti toteuttaa molemmat asiat kerrallaan. Ja kussakin kaiuttimessa on kolme niinku suuntaavaa mikrofonia aina, mitkä etsii periaatteessa niitä käytännössä eniten äänessä olevia olevia sitten esimerkkinä vaikka kysymyksiä esittäviä henkilöitä, niin tota pystyy varmasti saamaan sitten heidän äänen kuuluvia. Etä oppilaalle tämä on ehdottomasti semmoinen. semmoinen tota Hyvä sitten, että jos nyt on vaikka sitten opetuksessa tulevia ulkomaalaisia opiskelijoita, että he pystyvät sitten oikeasti saamaan siitä opetuksesta irti. Ja tota, käytännössä yleensä niin kuin kaksi tai kolme, kolme kanjoita on tosiaan sellainen ratkaisun, mikä tässä tehdään ja ne on tuolla katon sisällä asennetaan kaapelilla käytännössä sarjaan. Eli nämä eivät, eivät toimi langattomasti. Eli edelleen kaapeli on tuolla olemassa, jotta se pystyy varmistamaan sen laadun siinä äänessä. Näin, siinä oli käytännössä kaikessa yksinkertaisuudessa meidän, meidän esitys- ja tota, komftelin tilaratkaisu hybridiopetukseen.